L'any 1990 es va inaugurar el Boomerang, una gran muntanya russa amb un looping. En aquells anys es va convertir en la muntanya russa més gran de l'estat. La muntanya russa de Pepín recorre 80 metres pel sostre del carrer, per fer-la, hem fet servir unes 320 ampolles d'aigua de litre i mig i unes 1.120 ampolles de mig litre.